Moikka! Mä olen Riikka. Tänään tutustutaan Luokka Teamsin aloitussivuun. Teamsin aloitussivu löytyy luokan Teamsista. Se löytyy vasemmasta reunasta ja on ylimmäisenä valikossa. Aloitussivu on rakennettu SharePointiin ja se on muokattavissa monipuolisesti. Koskematon aloitussivu on englanninkielinen, mutta suurin osa asioista on sinun itsesi muokattavissa. Katsotaan, miltä näyttää muokattu versio ja tutkitaan, miten saat muokattua itse aloitussivua haluamaksesi. Tässä minulla on muokattu aloitussivu. Olen vaihtanut kurssin taustakuvan ja toivotan tervetulleeksi kurssille. Lisäksi otsikossa kerrotaan, mitä kurssilla tehdään. Ihan yhtä hyvin voisit antaa vaikka viikoittain ohjeet opiskelijoille, miten toimia, tai tässä voisi olla vaikka kurssin nimi. Etusivulle saat myös näkyviin oppitunnit luokan tiimin kalenterista. Lisäksi voit lisätä esimerkiksi linkkejä ja vinkkejä sekä viimeisimmät tiedostot kurssiisi liittyen. Myös tiimisi tehtävät saat näkyviin aloitussivulle. Huomaathan, että luonnokset näkyvät ainoastaan vain opettajalle. Miten sitten muokataan aloitussivua? Sivun oikeassa yläreunassa on muokkaa painike. Tämän jälkeen sinulle avautuu muokattava SharePoint-sivu, johon voit tehdä monipuolisia muutoksia. Plus-painikkeista saat lisättyä sivulle osioita, kuvia, videoita, luetteloita ja tiedostoja. Kun klikkaat lisätyn osion aktiiviseksi, voit myös poistaa tai muuttaa osiota. Voit muokata aloitussivua haluamaksesi ja tallentaa sen luonnoksena. Kun sinulla on valmis sivu, voit julkaista sen oikean yläreunan Julkaise-painikkeesta. Silloin sivu näkyy myös opiskelijoillesi. Sellaista tällä kertaa. Ota yhteyttä eTraduun, jos tulee kysyttävää. Moikka!